Ξέρεις τι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στη βραδιά σινεμάτων, μαγή, η δημιουργία κινηματογραφικής εμπήρειας. Ε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ να το κλείσετε. Βλέπεις, κινηματογραφική μαγεία. Και όπως και στο σινεμά, τρώω τα ολόδικά μου σνακ. Καλά νέα, ο Σκράτς κι εγώ βρήκαμε την πιο τρομακτική ταινία. Ε, τι φαντάσμα, τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από τα φαντάσματα. Ειδικά όταν μας άνεμα ανοιχτό το στόμα. Θα β Πολλά κεφάλια που μιλούσαν, αλλά λίγα κομμάτια. Ε, και τα στερεότυπα, τα φαντάσματα. Πολλοί πε μου κάτι, μιλάω εγώ έτσι συνεχώ. Α, φίλε του, <Τι> <Τι> το σπίτι! Μερικέ φορέ μόνο, αλλά το κάνω για εφέ. Μπορούμε <Τι> να φτιάξουμε <Τι> καλύτερη ταινία μόνιμα. μα. <Τι> Αυτό <Τι Cold> είναι φανταστική ιδέα! Να φτιάξουμε και μία τρόβου! Άλλωστε, έχουμε και αληθινό φάντασμα. Θα το κάνω και θα είναι η ερμηνεία τη μετά-σοχή Εγώ θα τη σκιναθέτσω φυσικά. Η θα κάνει το σενάριο. Σε κάποιο λόγο αγόρασα κινητό με έξι κάμερες. Ας δημιουργήσουμε λίγη μαγεία. Είμαστε σίγουροι ότι η Λίμπη δεν είναι φάντασμα γιατί το σενάριο της είναι τρομακτικά ακριβώς. Αχα, φορά αυτό. Α, τι ξεπεσμός. Συγχαρη, Λίμπη, το σενάριο σου είναι ποβερό. Το σκηνικό τέλειο τώρα, βάλα τα κοστούμι. Μα, είναι για την Άντζελα. Ναι, και πια καλύτερη να την έμενε από σένα. Είναι Μόλι, και μόνο η ιδέα να μην κοιτάζουν άνθρωποι στην οθόνη, σε HD, με κάνει... Μ. Μια παράθαση! Μόλι, πού να βάλω αίμα. Μάλιστα, εμ, χρ, χρειαζόμαστε και αίμα σε ταινία φαντασμάτων. Ξέρεις κάτι, θα σε εκπλήξω. Α, μπο... Ποιος κάνει το φάντασμα. Oh, Αυτός, Αυτός είναι ο Καναδός ξέδερφός μας, ο Κάρλ. Ναι, είμαι το φάντασμα. Γεια, yeah. ήρθε να μας δει. Για έναν λόγο και μόνο για έναν λόγο Να κάνουμε την πιο τροματική ταινία φαντασμάτων Είμαστε μια ομάδα παιδιό με κινητά και χάρτινα σκηνικά Αλλά έχουμε κάτι που το Hollywood δεν έχει